بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين في عرش المجيد ومناسبة اليوم الوطني للمهاجر، يسعدنا أن نتواجد في آه هذا النشاط المنظم طرف جمعية أبناء العرائش بمجار مدريد. هذا النشاط يؤكد الانخراط ديال هذه الجمعية أنها تلعب أدوار مهمة في خدمة قضايا الجالية سواء في خارج التراب الوطني. أو في الداخل من خلال أدوار طلائعية في المجال ديال التنشيط الرياضي لواحد الفئة الشباب والفئة ديال الصغار. وهي مناسبة أيضاً لنؤكد على الدور الأساسي والمحوري الذي تلعبه الجالية المغربية بالخارج خدمة لقضايا الوطن وخدمة لاقتصاد بلدهم الأم المغرب. ومجلس إقليم العرائش خارج في دعم مثل هذه الأنشطة. كل فعاليات المجتمع المدني التي تشتغل على هذه الاحداث. لا يفوتنا الفرصه لان الموقع الالكتروني على اشنطن على تتبعه ومواكبته لمجلس هذه الأشياء شكرا لك. يعني في <تصفيق> ظل احتفال الشعب المغربي بعيد العرش يعني وكذلك هو احتفال تأكيد تأكيد الوطنية ديال الجالية المغربية بالخير وارتباطها بالوطن وخاصة يعني الدور الدبلوماسي اللي كتكون به يعني بالنسبة للدبلوماسية الوازية بالنسبة لكم شنو يمكن الجالية تضيف على مستوى اقتصادي واجتماعي والثقافي والرياضي يعني في اللي هو مدخل اهتمامات المجلس الإقليمي ب العرائش اكيد ان الجاليه المغربيه تقوم بادوار طلائعية في خدمه الاقتصاد الوطني بصفه عامه والاقتصادات سواء المحليه او الاقليميه بصفه خاصه والجاليه المغربيه من ابناء العرائش هي جاليه مشهود لها ب وطنيه وبخدمه هذا الاقتصاد من خلال تحويلات مهمه ما كينش شي واحد في الاقليم العرايش وما كاينش فينا اللي ما عندوش الاسره ديالو واحد ولا جوج الاشخاص اللي موجودين خارج الديار آه خارج ديار آه المغرب والتحويلات ديال الجاليه المغربيه للعائلات ديالهم ومن المشاريع ديالهم في المغرب خير دليل لان كانت تحويلات مهمه وكبيره جدا اللي خدمت آه الاقتصاد الوطني وفي نفس الوقت تأثير من الآثار ديال جائحه كورونا على الاقتصاد الوطني وعلى الاسر المغربيه وبالتالي فتحيه عاليه لكل ابناء الجاليات في السياسه عن تاريخ السياسه ديال المكاتب والبعث اليوم خص السياسه الدور التواجد في الجميع من حياه سواء الرياضه او الثقافه او في اي مجال